Informazioaren bilak eta evaluazioa eta kudeak eta ikastaroa antolatu du Nafarroako Unibertsitate Publikoak. Behar duzun informazioan nola bilatu eta horretarako informazio iturri onak zein diren ikasiko duzu ikastaroan. Gainera, gauza izanez zarain ingurune digitalean informazioa, datuak eta edukia bilatzeko eta jakinenduzu informazioa irizpide kritikoa zanalizatzen. Informazio digitala gordetzen eta antolatzen eta ipoak zein erreferentziak egiten. Informa zaitez una barra puntues webgunean.